blocksökning i Signal. Jag ska visa hur man gör en strukturerad sökning i databasens Signal med hjälp av så kallade sökblock. Och den frågeställning jag vill söka svar på är hur väl tonåringar med typ 1 diabetes följer vårdpersonalens riktlinjer. Och jag kommer att söka både i en ämnesordslista och jag kommer också att söka fram synonymer som jag vill använda mig av för att täcka upp så mycket som möjligt och inte missa relevanta referenser. De ämnesord jag vill använda mig av är typ 1-diabetes, och patientföljsamhet och även tonåringar. Just åldersgrupper brukar man inte skriva in som ett sökord utan det kan man begränsa på ett annat sätt i databasen som jag ska visa lite längre fram. Jag börjar med att söka fram mina ämnesord. Då går jag till signals ämnesordslista. Jag klickar där och jag söker fram mitt första ord som är typ 1-diabetes. Här har jag det, jag markerar det, och här får jag ju möjligheten att begränsa till till exempel huvudkoncept eller olika aspekter av mitt ämnesord. Jag kan även välja att söka på eventuella underordnade termer till det här ämnesordet, men jag vill bara söka på ämnesordet utan några ytterligare begränsningar. Ämnesordet dyker upp här och jag klickar på sök i databas. Jag söker på ett ämnesord i taget för att sedan kunna kombinera ihop dem efteråt. Jag gör samma sak, jag går tillbaka till signalämnesord och söker fram patientföljsamhet. Jag väljer det ordet och söker i databas. Så, nu har jag sökt på mina två ämnesord utifrån ämnesordslistan. Jag rensar sökrutan här och jag har valt även några synonymer som jag vill använda mig av. Jag vill också söka på juvenile diabetes som vi handlar om tonåringar som har typ 1-diabetes. Och jag klickar på sök. Då skriver jag bara in sökorden direkt i sökrutan. Och jag vill också söka på en synonym till patient compliance och det är patient adherence. Jag gör samma sak där. Jag skriver in det i sökrutan och klicka på sök. Nu vill jag kombinera mina ämnesord med mina fritextord här, och det gör jag under sökhistorik. Klicka där. Och jag börjar med att rensa min sökruta så den är tom. Och nu vill jag kombinera mitt ämnesord för typ 1-diabetes med min synonym juvenile diabetes. Då markerar jag orden och här vill jag ju söka med år för jag vill bredda min sökning så det kan, man kan få träffa antingen det ena eller det andra av de här sökorden. Och Jag klickar på sök med år. Då hamnar min sökning här. Det står S1 eller S3 och det är alltså S, ämnesordet för typ 1-diabetet, och S3 står för min synonym. Nu vill jag göra samma sak med patientföljsamhet. Och jag börjar med att rensa så att det är tomt i sökrutan. Jag markerar patient compliance och patient adherence och klickar på sök med år. Och där hamnar den sökningen. Jag rensar igen så att det är tomt och nu vill jag kombinera de här två så kallade sökblocken med varandra. Alltså mina ämnesord och synonym för typ 1-diabetes och ämnesord och synonym för patientförsamhet. Jag markerar dem och klickar på sök med and. Jag rullar ner för att komma till min träfflista och nu vill jag ju också begränsa till tonåringar. Och ute till vänster här så har jag olika typer av begränsningar jag kan lägga på och här lite längre ner ligger ålder. Och där har jag adolescent. Och jag lägger även på det. Och ni ser att träffresultatet sjönk. Det finns andra sätt att begränsa som kan vara bra att veta om. Jag kan till exempel begränsa till peer reviewed att jag vill ha vetenskapliga artiklar. Jag markerar det. Träffresultatet sjönk ytterligare. Det finns också en tidsaxel där jag kan markera hur gamla artiklar jag vill ha. Här vill jag till exempel inte ha artiklar som är äldre än 10 år. Och då landar jag på ett träffresultat med 295 referenser.